שלום צופים יקרים אני איתמה ובסרטון נלמד כיצד לאוסיף פעולה של השלמת מסמכים אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד בחזרה לכרטיס עתיק נזכור שהשלמת מסמכים בדרך כלל נצטרך כאשר חסירים מסמכים לפתיחת עתיק בתקשורת במקרה הזה אנחנו צריכים שהמסמכים התומכים יהיו מתויקים או בחוצץ מסמכים למשל אישור ניהול חשבון או בחוצץ תפסים למשל אישור מסירה. ברגע שהמסמכים התומכים מתויקים באחד מהחוצצים האלה, אנחנו יכולים לגשת לכרטיס עתיק לפעולות ולהוסיף את הפעולה. בכרטיס עתיק ניכנס לפעולות, אוסף פעולה, בשדה תיאור פעולה אני אתחיל להקליד השלמת, אני לא אסיים את המילה אני אקיש על מקש הטאב ובפעולות אני אבחר השלמת מסמכי פתיחה עתיק, כמובן נשים לב שהיא בתקשורת נלחץ על השאר ועל שמו נפתח לי פה את ראי ברצונך לסגור את התיק אני אלחץ עלו ונפתח לי חלום שאני צריך לבחור את המסמכים להשלמה יש לי אפשרות לבחור מסמך מסמך וללחוץ על שרף מסמך כמו שאתם רואים כרגע או על ידי לחיצה ימנית או לחלופין אני יכול לבחור כמה מסמכים למשל אישור ניהול חשבון ונבחר אישור מסירה, אני אבצע פעם לחיצה ימנית, צרף מסמך. בסוג המסמך יש לי רק אפשרות אחת אחר ואני אלחץ על השר. ואתם יכולים לראות שהמסמכים שבחרתי מופיעים לי בחלון של מסמכים שנבחרו. במידה ואני רוצה להסיר מסמך, אני יכול לסמן אותו וללחוץ על הכפתור הסר מסמך. כרגע אני אשאיר את שני המסמכים ואני אלחץ על כפתור אשר. בחזרה לכרטיס עתיק חשוב לשים לב, כמובן שהפעולה נרשמה. כל מה שנותר לחברים זה לשדר את הפעולה בתקשורית. תודה ולהתראות.